نظم البيولوجية الأرضية وإدارة الغابات على نحو المستدام ومكافحة التصحر ووقف تنوع البيولوجي وعدة أهداف أخرى لضمان استمرارية والعيش الكريم للأجيال المستقبل القادمة. كما نعلم أن الدولة تشتغل على استراتيجية الاستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة بالمغرب التي تنسجم مع توصيات مؤسسات الدولية والتي التي تنسجم مع توصيات المؤسسات الدوليه التي قطعت اشواط في هذا المجال بهدف دعم هذه التوصيات بالنموذج التنموي الجديد والذي تشتغل عليه الدوله. ايضا المرجع العالمي لخطه 2030. كيفما قلت في شرف لي هذا اللقاء الذي يعنى بالتنميه المستدامه هذا اليوم الدراسي الذي مدته ثلاث ايام و من مدينه العرائش الى حدود مدينه قصر الكبير تحت عنوان العرائش آه، المؤهلات والعراقيل، آه، والذي تنظمه الجمعيتين جمعيه منتدى البيئه والسينما والمسرح والذي يتراسه يتراسها عفوا مصطفى الدموني و منارات مناره القصر الكبير للتنميه والتي ترأسها الأستاذة إيمان الشباهر والتي ستفضل مشكورة لإلقاء الفيلم